Служба безпеки та Офіс генерального прокурора розпочали розслідування за фактом появи в мережі відеострати, імовірно, українського військовика. Вчора ввечері проросійські ресурси поширили кадри, на яких в живому чоловікові відрізали ножем голову. Обличчя катів приховані масками. На відео є зелене листя, що дає припустити, відео записали не цієї пори. На кадри зі стратою, імовірно, українського полоненого відреагував і президент Володимир Зеленський. Цивілю Росія, яка намагається зробити саме це новою нормою, Таку звичку знищувати життя. Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше, так було в Бучі тисячі разів. Кожен повинен а кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що пройде час. Ми нічого не збираємося забувати. І про щоативбавця. Законна відповідальність буде за все потрібен прогрош, терор. Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують зараз, треба діяти. І нам в Україні максимально зосередитись на фронті, максимально допомагати гнати окупанта з нашої землі. СІНН у своїй статті написало, минулого тижня в інтернеті з'явилися два відео, на яких нібито обезголовлення українських захисників. За даними американського медіа, перше відео зняли найманці Вагнера. Воно було опубліковане на проросійському каналі у соціальних мережах 8 квітня. У кадрі два тіла українських військовиків, що лежать на землі поряд із розтрощеною автівкою. У обох немає голів і відтяті руки. Друге відео, що з'явилося у Твіттері, розмите, ймовірно записане влітку, на ньому момент убивства. Як написали автори CNN, не мали змоги перевірити місця, де записали ці обидва ролики. Для чого росіяни обезголовлюють українських солдатів, пояснив у своєму телеграм-каналі проєкт «Інформ Напалм». Як сказано в огляді, про це представники чули від переселенців із Донеччини та Луганщини ще влітку 2014-го. Та практика вбивстви з катуваннями серед російських угруповань значно зросла після повномасштабного вторгнення в Україну. Далі цитата авторів Інформнапал. Відрізання голови або інших частин тіла практикується ними не стільки, як елемент залякування, бо вони розуміють, що залякати і зломити опір українців, демонструючи жахливі злочини і вбивства, неможливо. Російські командири підрозділів Збройних сил РФ та неформальних російських бандформувань віддають накази своїм підлеглим, щоб ті відрізали голови чи катували, а самі знімаються на телефон як доказ і елемент пов'язання кров'ю та злочином, щоб підлеглі розуміли, що Шляху назад для них вже немає. Після такого хрещення кров'ю, вірогідність, що бойовик втече і здасться у полон, значно зменшується, бо є компромат. Тобто це контент не для нас і не для Заходу, а для внутрішньої аудиторії.